شغلت بالفان الأقل ما في انشغالك أي عذر من ذا يعيش بغير شغلي لو أن يشكو من العمر الله أكبر الله أكبر لا